يأتي العيد يأتي العيد ليهمس في الاذان ان العقبات لا بد منتهيه وان الايام تتدحرج على رزنامه العمر بعضها على اثر بعض ياتي العيد ليوقظ فيك الطفل الغافي على حجر المسؤوليات فلما تجهم فلم التجهم وأنت تطفو على وسادة الله أكبر تملأ الآفاق؟ من صلاة الصبح صاحي مسكر عينه وفاتح عين البس يابا هيني جاي على صلاة العيد ريحين ع الثمانيه الصبح بدري طالع على لف فتاين ليش الغلبي والله ما بدري بس عاجبني لبس جديد قد من الصبح بدري طالع على لف فتاين ليش الغلبي والله ما بدري بس عجبني لبس جديد بخير يا أولاد جاي عيدكم معنا جاي مو شايفين الرجالات أعطينا العيد جاي هذا العيد هاي فرحت يا بطني من الحموضه انا مروح يلا سلام تعبنا لفلفله وروحنا بدي احط راسي وانام <تصفيق> العيد لمه وحني كبر صلي وصفي النيه شغل صغير بتجبر خاطر على ميه بالميه